Nah, Stephen Kalungningkan, itu kes dia senang, kes ni banyak kali kita sebut berkenaan dengan krisis perlembagaan yang mana ketua menteri pada waktu itu telah hilang majoriti jadi orang yang ada majoriti bawa ke jumpa tuan yang di, tuan yang terutama untuk bagi tahu yang ketua menteri sekarang telah hilang majoriti ini ada surat daripada saya dengan anggota Dewan Undangan Negeri yang lain yang mengatakan bahawa dia orang semua sokong saya tapi dalam kes Stephen Kalong itu mahkamah memutuskan bahawa sidang dewan penentuan untuk siapa yang dapat majoriti itu hanya boleh dilakukan di dalam dewan undangan negeri. Jadi tak boleh uh, dilakukan di luar. Itu antara antara cerita Stephen Kalong dan itu menyebabkan political crisis di di di di, di Sarawak. Jadi uh, itu antara antara isi dia tapi case Stephen Galungingkan ni uh, tidak lagi relevan untuk untuk untuk kes politik kerana kita ada kita ada preseden baru iaitu kita ada presiden dalam kes uh, Zamri Abdul Kadir sampai Federal Court tentukan bahawa yang uh, sultan ataupun pemerintah itu ada kuasa untuk menentukan orangnya ada majority confidence ataupun tidak. Kes yang hampir, kalau betul ada keperluan mungkin itu kali pertama kita handle. Itu kali pertama Malaysia ada politikal krisis yang teruk. Keperluan mengisytiharkan darurat itu sangat perlu mungkin pada pada pada waktu tu. Tapi selepas daripada itu kita ada beberapa kes yang hampir sama dan darurat tidak diisytiharkan sebab kita tahu macam mana nak manage perkara tu. Contoh di Pirak yang paling ketara sekali. Pirak ni negeri yang negeri yang tak stable waktu uh, constitutional crisis. Tapi darurat tak ada diisytiharkan.